ne lúchene jaka to sumná ves kežervoj lo luchuju dva serdečka zarmutuju dvje imladenie gde mišel uči i s toboj me plákali s toboj do jedného, do ručnička Do bileho očka Ucirali Umreš ty, umrem ja Umreme obidva A dáme miše pokovat A dáme miše pokovat Do jedného To was zivego lubię zivę ho lubički, są drobné ta czapka, nie raz tebe po spomeniu, nie raz tebie po spomeniu to plańskiej divczaka, nie raz tebe po Sebe po to blacky